В спорт я потрапив, діталят. Спорт я потрапив приблизно в 5-6 років. Мене віддали на бойові мистецтва, це було карате. У 90-ті роки мене хотіли віддати вчитися грі на скрипці, але з нею тоді не дуже цікаво було прогулюватися по вулицях. Потім я переїхав до Запоріжжя, потрапив на бокс, довгий час ним займався, потім важкою атлетикою і паралельно бойовими мистецтвами. Владислав Шевченко згадує, що в його дитинстві тренери тримали дисципліну суворими методами, але на них рідним не скаржився, бо сприймав це як виховання. Нас ганялі, так скажемо, на боксі нас на боксі нас Тренер не лінувався нас збити скакалкою, аби слухалися. Ми хотіли досягти якоїсь мети, тому терпіли, мовчали і працювали. І так з роками звикаєш. Образи не було. Я злості не накопичував. Розумів, що має бути дисципліна. Чоловік каже, що кожна людина у своєму житті бачила різні види насильства, але завжди потрібно оцінювати ризики. І я ніколи не привітство. Знущання я ніколи не вітав. Я завжди це присікав в будь-яких проявах, особливо якщо це стосувалося тварин. Я взагалі не конфліктний і старався завжди уникати конфліктних ситуацій, агресія. Буває, що емоції бушують, але треба вчитися їх контролювати, бо погані емоції ведуть до поганих вчинків. Нині Владислав Шевченко працює тренером в одному із запорізьких спортивних закладів. Каже, спорт допомагає розслабитися. Всі негативні емоції ми залишаємо. Всі негативні емоції ми залишаємо за межами залу, на вулиці. Це допомагає полишити проблеми, декілька годин побути в своєму світі. Якщо ми, наприклад, займаємося бойовими мистецтвами, то спочатку вчать дисципліні. Якщо буде нервова людина, то їй краще цьому і не навчатися, тому що це потім все може виливатися на вулицях не в найкращій формі і призвести до трагічних випадків. Будь-які заняття спортом сприяють тримати емоційний стан в балансі. Неврівноважені, агресивні в спорті не затримуються. Всі проблеми в голові. Треба звертатися до фахівця, психолога, або якщо є, то до освічених друзів, якщо немає грошей. І це стосується, коли чоловік страждає від насильства, і коли сам є агресором. Тобто треба працювати з фахівцями. Владислав розповідає, коли накопичуються негативні емоції, має свої методи їх долати. Для цього придумали прекрасний снаряд – боксерську грушу. Вдягаєш перчатки і молотиш її, поки весь негатив не вийде. Краще так, ніж якась людина потрапить, як кажуть, під гарячу руку. Владислав Шевченко каже, особисто намагається дотримуватися принципу свої проблеми вирішувати самостійно, а не перекладати відповідальність на когось. Але якщо потрібна порада, прислухається. Маргарита Галіч, Андрій Варінов, Новини на Суспільному, Запоріжжя.